Itt vagyunk a fővárosi törvényszék előtt, ahol a K-Monitor pere zajlott a pénzügyminisztérium ellen. Azért pereltük be a pénzügyminisztériumot, mert nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyibe kerül a budai várban az új központjuknak a fölépítése rendbehozatala. Ez csak egy per azon perek közül, amikor különböző állami szerveket kell beperelnünk ahhoz, hogy meg tudjuk egyáltalán mire költik a közpénzeket. Ha fontosnak tartott, hogy a jövőben is tudjunk ilyen munkát végezni, támogasd a K-Monitort a Do 1 -ával.